Ať už si to uvědomujete a nebo ne, každý z vás se již jistě setkal s ledsvětly. Jsou výrazně účinnější, úspornější a mají mnohem delší životnost než klasické žárovky. Čím to ale je, že jsou ledsvětla tak efektivní? V minulém díle jsme se podívali na to, co je to elektromagnetické spektrum. To se skládá z mnoha částí. Pro nás je ale nyní nejdůležitější viditelné světlo. To se nachází mezi ultrafialovým a infračerveným zářením. Při dopadu na lidské oko vyvlává zrakový věm a díky tomu můžeme sledovat okolní svět. Skládá se z jednotlivých barev, které mají určitou vlnovou délku. Nejkratší vlnovou délku má fialová barva. Poté následuje modrá, azurová, zelená, žlutá, oranžová a nakonec červená. Co je to vlastně barva? Je to vlastnost světla, která je vytvářena na sítnici oka viditelným elektromagnetickým zářením, které se buďto odrazí, anebo projde pozorovaným objektem. Jakou vlnovou délku objekt odráží, v takové barvě ho vidíme. Ostatní barvy jsou předmětem pohlceny. Pomocí difrakční mřížky, která rozkládá spektrum na barevné složky, se můžeme podívat na rozdíl mezi barevným spektrem prvků Hélia a rtuti. Jak vidíme, jejich barevné složení je velmi odlišné. Každý prvek má totiž své unikátní barevné spektrum. A jak souvisí barevné spektrum s LED světlem? Zatímco klasické žárovky používáme již od konce 19. století, LED světlo bylo poprvé objeveno až v 60. letech století 20. Základními barvami jsou červená, zelená a modrá. Sečtením těchto tří barev nám vznikne bílá barva. Původně bylo možné vyrobit jen červené a zelené LED světlo. Ale v 90. letech se konečně podařilo vyrobit i modré. To je velmi důležité. Modré světlo bylo klíčem k tomu, aby mohlo vzniknout LED světlo bílé. Zatímco klasické žárovky používají rozžhavené vlákno a spousta energie je ztracena ohříváním, LED dioda elektrickou energii přetváří na světlo efektivněji a nevydává téměř žádné teplo. LED světla mají při stejné svítivosti přibližně o 70% nižší spotřebu než klasické žárovky a jejich životnost je až 20x delší. LED světla nám tedy v našich domácnostech pomáhají šetřit účty za elektřinu. To, že umíme vytvořit bílé LED světlo znamená, že ho můžeme používat v mnoha zařízeních denní potřeby. Krom osvětlení mezi ně patří třeba displeje našich telefonů, tabletů anebo monitorů našich počítačů. V roce 2014 získala trojice autorů za tento vynález Nobelovu cenu za fyziku a doslova se tak posvítila na jednu z největších poct, jakých může člověk dosáhnout.